Idu iliština liština, sama ja sobí príčina. I vynáj liština, sama ja sobí príčina. Tu prišiel do nás kapelúša a ja spala vyňa rúša. čom me keď tu mene porušuješ, jednú nás nenočuješ. V čom mene porušuješ, jednú nás nenočuješ. Zjakej tákej Prinísť výmy v my kufľák I do frasa ísť s na večúr s hudákami I do frasa ísť s kľakami Príď na večúr s hudákami Keď bým znala isto pevne Že ja mi frajír ne vezme Kto raz bým mu ručku dala S druhom bým sa nakladala Kto raz bým mu ručku dala nakladala